السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتنا يوتيوب اهادي education Apprentissage discussion تربية تعلم حوار او نقاش حاليا نحن مركزين على إيش يتعلق بالتعلم بالتعليم في تونس آه دونك لا تعرف حد عنده البكاليصانص <<hesitation>> ويبقي يعرف اخبار التسجيل في تونس اخبار بورسيفا اللي تجار بيها آه المعيشة استقبال إيش يتعلق بتونس ما عليكم متابعة قناة هذه اللي لا يتموا أن نستقبلوا فيها رؤساء رابط وقدماتونس في جميع التخصصات لا كل حد يتكلم عن تخصصه بشكل عام يعطيكم نصائح في المراجعة ويوجهكم للتخصصات المطلوبة في سوق العمل دونك لا تعرف حد يبقي حد يتلوذ المعلومات والله انت من نفسك تتلوذ لهم عبد متابعة للقناة إياك ما يفوتك شيء من الأخبار ولا تعرف حد يلوذ لهم ماشي لرابط Je à très heureux vous dire une éducation, discussion. Vous avez fait information de Tunisie, la bourse, l'inscription, la licence, la bourse, la bourse, la bourse, la la bourse, bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, licence bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, la bourse, bourse, intégration, pour faire, car pour faire ici. a la vidéo. vidéos. Abonnez-vous, mettez des outils de garage. Ouais ça, on peut le nom. Ouais, ouais, ouais. On dit au courant, écoutez, car pour, car les outils bas tu eh les anciens president gananda horema association aligondido et mini ba da invité dimbe gananda horema jangobido lol dum liya amber wa abonné cheno wala kadi sou